is me leider mar hain good day good evening good night bondia botar best wishes to whole world and boy night It, uh, bon dia, good morning uh, botar uh, good afternoon and good night is good night uh, the day tours aapka mezban yaqub javed kamiana hum uh, bakmal log ke sath aap dikhte hain kahan se russian سینٹر پوائنٹ آف لسبن کیپٹل آف بردگار یورپی یونین کا خوبصورت ملک آج جس جگہ پہ ہم اسپاٹ پہ ہم آپ کے لیے پروام کر رہے ہیں باقاعدہ پرام کر رہے ہیں یہ میری بیک پہ جو آپ کو اسٹیچو نظر آ رہا ہے ماؤنٹین کی بیک پہ بیوٹیفل اسٹیچو یہ دوسری پلیس ہے اور ایک کنگ پیدرو پورت کا اسٹیچو ہے کیا ملک ہے اسپائلنگ پلیز ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں ابھی بھی ٹورسٹ कम है ٹورسٹ سارے جو جا چکے ہیں लोकल भी بھی भी पूरी پوری पूरी پوری یورپی یونین سے آئے ہوئے کنٹری یورپ سے अमेरिका ہوئے کنٹری امریکہ برطان امیرکہ کینیڈا تمام دنیا سے تمام دنیا سے ٹورسٹ ادھر آئے ہوئے گرمیاں ادھر بھی ہیں سمر ویکیشن ہونے والی ہیں یونیورسٹی کی اس کو آف ہو جائے گی چھٹیاں ہو लिए گی किया जाए आपको سوچا जाए कि آپ سے آپ हुए हमारे قرآن ہمارے فٹن ہے ہم بات کریں گے آج حکومت کا تبدیل ہونا کس نے تبدیل کرائی کپتان کو کس نے پچھاڑا اس کے پیچھے کون تھا کیا تھا ان کا بغیلا ان کا چیفنا چلانا کہاں تک مست ہے اور جو آنے والے ہیں جو کنگ میکر ہیں آصف غذائی صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے اور ان کے جو ایلائز ہیں انہوں نے کیا کیا ماضی میں کیا ہوا کیا ہونے جا رہا ہے یہ دیکھیے یہاں کچھ بھی نہیں رون کے ہیں چہرے پہ رون کے ہیں بجلی جانے کا کوئی تصور نہیں ہے پانی جانے کا کوئی تصور نہیں ہے میں نے ابھی کوئی تین چار مہینے پہلے یہاں ان کے الیکشن ہوئے تھے پرائم منسٹر انٹونیو کوسٹا جو ہیں وہ ہز ایکسلنس کی ہوئے ہیں میں نے جا کے جب کلاس میں بتایا کنگریچولیشن دونوں کا واٹ اٹس اے روٹین میٹر کوئی ہلا گولے نہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کوئی جلاو گھر نہیں کوئی انہوں نے نہیں کہ مجھے قتل کی دھمکی ہے اور جو پیشینٹ ملتی ہے ان کو بہت لائک کرتی ہے اینی anyway, آج ہم آپ کو آپ سے کچھ باتیں بڑے करेंगे کریں گے کہ ستر سال میں ہمارے ملک میں تیس سال تیس سال थी کس کی تھی فوج کے جنرلوں کی تھی. انہوں نے جنہوں نے آئن توڑا انہوں نے آئن توڑا چلیے برداشت کیا ٹوڑے برداشت کیے ٹکٹیاں برداشت کی سب کچھ کیا لیکن کچھ بھی تو نہیں کیا بس امریکہ کے حوالے بندے کر دیے قرآن کے حوالے بندے کر دیے یہ کر دیا وہ کر دیا ڈالر لے لیتے ہم نے کیا کمایا کیا کٹا چلیے اور اس کے بعد بھی ٹکنے نہیں دیا گیا ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہے کم از کم رجیم چینج ہوئی کپتان صاحب آپ کے بندے جو گئے آپ کے جو لوٹے ہوئے اس میں کوئی ایسا مجھے بتا دیں کہ کے نے کال کی کہ تو ادھر ووٹ دے تو ادھر ووٹ دے نو no. جو آپ کا نہیں ہے جب آپ کے اپنی اولاد جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے دائیں بائیں ہو جائے تو پھر کس کا قسم ہے مجھے بتائیں آپ کے اپنے بندے آپ کا ہے آپ کے ساتھ چلنے والے اور جو آپ کے ہاں بطور لوٹا آئے تھے وہ تو چلے جانے تھے وہ تو جانے ہی جانے تھے آپ نے کیا کیا چار سال میں آپ کے سامنے ہے اگر آپ نے کچھ کیا ہوتا بجلی بنائی ہوتی بجلیوں کے اس کے ٹینک کے اربوں روپئے اکٹھے کروائے ایک چیف جسٹس سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ, وہ انہوں نے اپنے آئین سے آئین کے حلف سے جو کی ان کو تو چارج ہونا چاہیے وہ بھی بات میں بات کریں گے چل یہ سب کچھ ہو گیا آپ کی حکومت گرا دی گئی آپ نے شور کیا اب آپ کبھی کہتے ہیں مجھے قتل کر دیا جائے گا اللہ نہ کہے اور لیکن یہ جو دکھ والی بات ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کی بات آپ کر رہے ہیں تین ٹکڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں تو پھر جو امیر خود جو بدف ایرانی حکمران تھا خصوص و اختیار جس نے صدار المبیا کا نامہ مبارک ٹکڑے کر دیا تھا اس کا کیا حشر ہوا تو آپ ریاست مدینہ کے ٹکڑے کی بات کرتے ہیں کیا حال ہو گیا آپ کا سڑکوں پہ ہو رہے ہیں کبھی آپ کو یہ جو آپ کے ایڈوائزر ہیں انہوں نے مروا دیا جب آپ کے جب جنہیں آپ کہتے تھے جب جنہیں آپ کہتے تھے چپراسی بھی نہ رکھوں پھر وہ آپ کے ایڈوائزر بن گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے اس لس لاکھ مجمعے سے جانے والا اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے کیا ہوا آپ کے پلے کھ نہیں چھوڑا چلیے کم از کم آپ کچھ نہ کرتے آپ نے بڑا ٹور تی مار دیا آپ آ گئے آپ کو لے آئے آپ کون لے آیا کیسے لے آیا چھوڑیے یہ میں آپ کے کپتان آپ کو ہٹا دیا گیا آپ کو ہٹا دیا گیا اور اب جو آنے والے ہیں میں میاں محمد معاش صاحب فسد الزاری صاحب اور مولانا رفت الرحمان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ان کو گرانا تھا کیا ہوم کیا ہوا تھا گپتا صاحب کی گفتگو سن لے ہو جائے گا کر دیں گے کیا, کیا کیا آپ کو آپ پلاننگ کر رہے تھے بہت دیر سے پہلے کہ اس کو ہم نے گرانا ہے گرا دیا آپ نے ٹھیک ہو گیا وہ چیکتر ہے سرپندر ہے حکومتیں گرتی رہیں گرائی جاتی رہیں آپ نے ایک لیگل وے اختیار کیا جس پہ کپتان چیف پکار کر رہا ہے کپتان وین ڈال رہا ہے اس کے بندے وین ڈال رہے ہیں تہذیب کا جنازہ نکل گیا ہے لیکن آپ نے ہوم ورک کیا کیا آپ بتائیں نا آپ ہوم ورک کر کے آتے ڈالر کی یہ حالت نہ ہوتی پاکستانی کرنسی کی یہ حالت نہ ہوتی بجلی کا یہ حال نہ ہوتا اب آپ کہتے ہیں تھوڑے دن اور بھائی آپ کو ہوم ورک کرنا چاہیے تھا جب آپ نے حکومت کو گرانا تھا آپ نے کپتان کو پچھاڑنا تھا پچھاڑنے کے بعد پھر آپ اپنے اپنا تخت بھی نہ کرتے ابھی آپ نے چیخیں دی ہیں وہاں کی شہباز صاحب یہ گفتگو نہیں چلے گی حمزہ یہ گفتو بالکل نہیں چلے گی بہت برا حال ہے بڑی شرمندگی ہے اور کپتان اپنا شور مچاتا رہے آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے تھا ہوم ورک کرنا چاہیے تھا بجلی کہ آپ کو آپ جو اب یہ خط لہرا رہے ہیں دانیال عزیز میں خط دکھاؤں گا میں خط دکھاؤں گا اور تھوڑے انہوں نے دکھا تھا فرق ہوا یہ خط کے پاس جب پہلے تھا کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا تو نے اس پہ ہوم ورک کیوں نہیں کیا اس کا توڑ کیوں نہیں نکالا تو آپ بڑا انتہائی افسوس ہے یہ कभी یہاں کبھی میں نے ووٹر والی گاڑیاں نہیں دیکھی کبھی فوجی گاڑی نہیں دیکھی کبھی چیف جسٹس صاحب کے ووٹر بیٹھے ہوئے ہم نے نہیں دیکھے کوئی جج دیکھے پتہ ہی نہیں چلتا کون کے ذریعے اپنا کام کر رہے ہیں کام کام کام اور है کا حال یہ ہے کہ یہ بھی ملک کوئی اتنا پراسپر نہیں ہے لیکن ان کی پالیسی اتنی کمال ہے کہ انہوں نے اپنے پاسپورٹ کو ٹاپ لیول کے کر دیا اتنا ویلیوبل کر دیا کہ تمام دنیا کو یہ لیگل اسٹیٹس دیتے ہیں بزنس کرواتے ہیں اپنا ان کے پاس کھ نہیں یہ بالکل ویجز ان کی بالکل کم ہے یہ لوگوں کو بیجز پتہ نہیں کس طرح دیتے ہیں بزنس کا بھی حال ایسا ہی ہے لیکن انہوں نے اپنے جو ڈاکیومنٹ ہے سٹیزن شپ uh, کا نیشنلٹی دینے کا جو انہوں نے فام بنایا وہ ایسا زبردست کوئی شخص پودا لگا گیا کہ ان کو کچھ کرنے کی تو ان کا تو ان کے ڈالر دولار, ڈالر دولار, ڈالروں کی برسات ہے گیارہ سو سالہ ان کی ہسٹری ہے لیکن یہاں کوئی دنگا فرساد نہیں انہوں نے گوا پہ رول کیا ہے انڈیا میں وہاں سے لوگوں کو انہوں نے نیشنلٹی دی ہے انہوں نے مسلم بیک ان کے ساتھ تھا برزیل، برازیل ان کے ساتھ تھا وقت نہیں کون کون جگہ ان کے ساتھ تھی لیکن انہوں نے اپنے ملک کے لیے ایسی پالیسی ضرورت سنا دی آئیں کام کریں, دنگ دنگ کریں. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इट्स अ वेरी इजी लीगल आइए अपने एडमिशन लीजिए यूनिवर्सिटी में पढ़िए कारोबार के लिए डी टू सेवन और डी आप वहाँ से वीज़ा लीजिए परमाट लीजिए आइए काम कीजिए इज्जत के साथ करें दो साल का कार्ड फिर तीन साल का कार्ड दैन गो अवे अपना बिजनेस ज़ा मज़ी करें हमारे यहाँ क्या है कौन बिजनेस करेगा बिजली का ये हाल है कि कल फोर्टी सिक्स फोर्टी एट मुझे बताया गया लोग झुलस गए लोग जल गए और बिल है बिजली नहीं है बिल है پانی نہیں ہے بل ہے گیس نہیں ہے بل ہے اور انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے بادشیف صاحب آپ کو آپ کی گفتگو کو آپ کا خاطم اعلیٰ تھے آپ بڑا کام کرتے تھے سارا کچھ ٹھیک تھا کازم پاکستان ہوئے تو آپ صرف سڑکیں بنانے کا نام وزیر اعظم ہے صرف پل بنانے کا نام وزیر اعظم ہے جناب بجلی دیجیے جناب پانی کا بندوبست کیجیے ایم او کے بارے میں سوچیے نہیں تو آپ نے حکومت گرا دو دن کے بعد آپ اسملیاں توڑتے نیا الیکشن کرواتے اور یہ ٹول کوئی اور پیٹ تھا جو ووٹ پہ کیا تھا اب آپ نے اقتدار بھی سنبھال لیا اور باقی کام تھوڑے کو سنبھل ہی رہا لہٰذا آج زیادہ کچھ کیوں نہیں ہوگی کپتان سے کتنی گزارش ہے کپتان ان کو رکھا میں بنو زیادہ ٹپو نہ زیادہ کسم نہ کراؤ اور نہ فوج کو بھی کرو نہ کو کرو مجھے اس لارڈ شپ یہ پاکستان سے صرف اتنی گزارش کر رہی ہے کہ براہ کرم مہربانی فرما کے سب سب سمجھ سے باہر ہے کیا بتا رہی جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی نیب جو ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے لگائیں ان کو سر اپنا کام کریں جو لاڈ شپ ان کو اپنا کام کرنے دے اگر وہ پوچھیں اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ بینچ ذرا خیال سے بنائیں تو کیا بنے گا سر ان کو اپنا کام کریں دیں آپ اپنا انصاف کا قرض تھامے رکھیں اور کام جاری رکھیں انصاف کیونکہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو احتساب ہو رہے ہیں وہ منصف کا ہو رہا ہے سوئے موٹو اس کا حساب دینا ہوگا ہم اسٹے پہ چل رہے ہیں देखें ان کا ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھیں ان کی ٹرینیں دیکھیں ان کے ٹرام دیکھیں جو سکسٹی میں پر, کراچی میں چلتی تھی ہم اس پہ سفر کرتے تھے یار ہم نے کیونکہ پٹریاں گاڑ دیں یہاں کوئی ٹرام چل رہی ہے کوئی جنگلہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے خوبصورت میٹرو خوبصورت ट्रेन اور آپ ٹرین پہ جائیں آپ بار کو یعنی شپ پہ جائیں آپ بس پہ جائیں آپ جہاں مرضی جائیں آپ کارڈ لیں کارڈ پہ آپ پیسے ڈالیں اور چلتے جائیں ہمارے یہاں ظلم کھلا کر آپ نے میٹرو بنا دی شہاز صاحب آپ نے میٹرو بنائی لیکن اس کا فیسلٹی چلتا ڈھیگتے ہوئے لٹراتے گرتے ہوئے دیکھے جب بجلی نہیں دس کلیٹر کا کیا فائدہ جب بجلی نہیں تو پھر الیکٹرک ٹرین کا کیا فائدہ بیسک نیڈس دیجیے اور اس ملک کو چلنے دیجیے میں پاک فوج سے گزارش کروں گا کہ اب ان کو سنبھلنے دیں انہیں کہیں گی جی؟ وہ فسٹ رائٹ جو ہے جس طرح برڈ کو بچے نکالنے کے بعد فیمیل برڈ چھوڑ دیتی ہے کلائنٹ کرنا اب ان کو چلیں دیں یہ اسلام آباد پہ تھاوا یہ اسلام پہ تھاوا یہ قتل و بار یہ بند کروائیں اور جناب چیف جسٹس آپ نیب کے بارے میں چیف جسٹس ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود کہا اس کو میں تو دہرانا نہیں چاہتا آپ نے مختلف کیسز میں آپ کی آبزرویشن کیا تھی وہ آپ کو سب پتہ ہے لہٰذا تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آئیں مل کے اس ملک کو بنائیں نہ کہ کپتان ہم سب کے منہ میں خاک تمہارے منہ میں خاک وہ کہتے ہیں اس کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے حکومت نہیں ہے انتظار نہیں ہے تو اس کے ٹکڑے ہو جائیں ورنہ موج مستی ہے ورنہ پھر بڑے بڑے محل ہیں غرداری صاحب چپ کر کے نہ بیٹھو یا نواز آشف صاحب آپ بھی مہربانی فرمائیں ہمت کریں اور لوگوں کو بنیادی سہولتیں میسر کریں موغی کا حال دیکھ لیں کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں اشائے خود و نوش دیکھ لیں لوگوں کا برا حال ہو گیا اور کپتان کا جانا تو ٹھیک ہوا لیکن آپ کا آنا بھی اتنا کوئی خوش آئند نہیں ہے بہت سارا خیال رکھیے اپنے میزبان یوٹیوب چیز کا میرا کو جیسے ملیں گے اگلے پروگرام میں اور آپ ہمارے لیے دعا کریں پاکستان بھی اس طرح پھلے پھلے اور اس طرح ٹورسٹ ہمارے یہاں آئیں جس طرح روسیو لسبن پرتگال میں موج میلے کر رہے ہیں موج موجوسیاں کر رہے ہیں اور انجائے کر رہے ہیں بہت سارا خیال رکھیے پاکستان پرتگال یورپی یونین زندہ آباد